Kas õpetajale ja arstile võib viia lilli või kommikarbi, aga tööinspektorile, firma kruusi või kriminaalhooldusametnikule veinipudeli? Kas konverentsil osaleja võib vastu võtta kõigile osalejatele kingitud meenekoti? Kas kansleril on paislik võtta vastu kingitus naaberriigilt koostöölepingu sõlmimisel? Tänase koolitus eesmärk on teha selgeks, mis on soodustus, mis on korruptiivne tulu ja mis on altkemaks ning kuidas nendega toimida. Soodustus on juriidiline termin, mida kasutatakse korruptiooni vastases seaduses. Soodustus võib olla varaline ja mittevaraline. Soodustus võib olla mitte korruptiine või korruptiivne. Viimasel juhul on tegemist korruptiivse tuluga. Soodustus võib olla ametisikule või asutusele. Näiteks, kui kansler sõlmib naaberriigiga koostolepingu, on tal küll paislik võtta vastu kingitus, aga kuna leping sõlmitakse asutuse nimel, siis kuulub ka soodustus asutusele. Selliste soodustuste vastuvõtmist korruptioonivastane seadus ei reguleeri ning selleks on üldjuhul asutuses oma omakord. Korruptioonivastases seaduses ei ole soodustustel rahalist piiri, kuigi mõnes muus seaduses sellised piirid on. Näiteks ei tohi ravimitootjate soodustused ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele ületada 6 eurot ja 40 senti. Mitte korruptiimine on selline soodustus, mis on küll seotud ametikohustustega, näiteks konverentsile esinemisega, aga on käsitletav tavapärase viisakusena. Sellise soodustuse võib ametisik endale jätta või tarbida kolleegidega, aga soodustusest tuleb asutust suuliselt või kirjalikult teavitada. Loomulikult ei tule teavitada konverentsil saadud vastakast või kruusist. Küll, aga võiks seda teha kaalukamate kingituste, näiteks tahvelarvuti ja muu sellise puhul. Mitte korruptiivsed on ka kõiksugu kingitused, mis ei seostu ametikohustustega, mida saab üheselt mõista tavapärase viisakusavaldusena, näiteks sünnipäeva või muu tähtpäeva puhul. Kingitusi võib lahkelt vastu võtta, neid ei pea deklareerima, tagastama ega sõbraga jagama. Kingitustel ei ole rahalist piiri. Korruptiivne tulu on ametikohustuste tõttu saadud soodustus. Seda ei tohi vastu võtta ja võimaluse korral tuleks see tagastada. Kui soodustuse tagasiandmine pole mõeldab, peab ametisik selle andma oma asutusele. Kui ka see ei ole võimalik, tuleb selle tuluväärtust tasuda riigi eelarvesse. Korruptiimne võib olla ka selline tulu, mida ametisik on nõudnud või mis on saadud ametikohustusi rikkudes. Näiteks, kui ametisikul on keelatud pakkuda nõustamist eraettevõtetele, ent ta siiski teeb seda ja saab selle eest raha või mõne muu hüve. Näiteks on korruptiivse tuluga tegu, kui ametisikuga heades suhetes olev tehingupartner maksab ametisiku heakskiidul kinni ametisiku lapselaagris osalemise kulud. Korruptiivne tulu on ka see, kui ettevõtja annab järelevalve inspektorile tänutunde väljandamiseks firma tooteid. Korruptiivse tulu saamine ei eelda vastu teenet. Viimase näite puhul tähendab see, et ettevõttel ei pruukinud olla firma toodete andmiseks muud motiivi, peale tänutunde ning inspektori otsus ei pruukinud johtuda sellest. Nii ei ole õige vastuvõtta soodustusi lepingupartnerilt või hankesosalejalt või järelevalvatavalt. Keelduda tuleks kõikidest mõjutamisena näivates soodustustest. Korruptiivse tulu vastuvõtmise eest on ettenähtud väärteokaristus 200 trafiüvikut, ehk 800 eurot. Altkemaks on lihtsalt öeldes soodustus vastuteene saamiseks, trahvist hoidumiseks, hankevõidu saamiseks ja muud sellist. Tegu on kriminaalkuriteoga, mille eest võib karistada vangistusega. Alkemaksu ja korruptiivset tulu võib saada ka kolmas isik, näiteks ametisiku ettevõtte või hoopis tema abikaasa ning see ei vähenda ametisiku vastutust. Alkemaks võib võtta väga erineva kuju, olgu näiteks osalusettevõttes, koolitusreis välisriiki või soodustingimustel ostud ettevõttest. Muide, õpetajale ja arstile võib ikka lille šokolaadi viia. Meenutagem, õpetaja pole õpetades ja arst pole ravides ametisik. Ametisikuks muutuvad nad siis, kui nad võtavad vastu teistele siduvaid otsuseid. Näiteks, kui õpetajale antakse soodustus selle eest, et ta kirjutaks tunnistuse või arstile selle eest, et ta annaks tõendi tööpõimetuspensioni saamiseks. Kingituste ja soodustuste heastabas esitatakse kontrollküsimused, et aidata eristada korruptiivset tulu muudest soodustustest. Kas soodustus on mõeldud mõjutamiseks? Näiteks võib siia kuuluda huvirühma pakutav eksklusiivne õhtusöök ministrile, aga siia ei kuulu kõigile konverentsil osalejatele mõeldud õhtusöök, kus osaleb ka minister. Kas soodustus on eksklusiivne? Näiteks tuntud kunstniku autorimaal arstile on eksklusiivne, aga oma ajast korretud lillekimp Ilmselt mitte. Kas soodustus tehakse järelevalve olukorras lepingulistes suhetes. Näiteks pudel kriminaalhooldajale on soodustus, mis on tehtud järelevalve olukorras, aga lilled valla ei ole. Kas soodustuse saaja võib end edaspidi tunda kellegi ees kohustatuna? Näiteks soovib ameti hankijuht edaspidi eelistada reisikorraldajane ettevõtet, kes teeb tasuta reise ametitöötajale. On see tõenäoliselt korruptiivne. Samal ajal, kui firma meened kõigile lepingupartneritele jõulud ajal, seda pole. Kas soodustuse saaja on ise pihjanud soovile soodustus saada? Näiteks annab ametisik mõista, et saab korraldada kohtumise ministriga, kui ettevõtja midagi vastu annab. Kas soodustuse tegemine on muutunud korduvaks? Näiteks, kui kommikarp ametisikule kordub peale igat kohtumist. Ja vastused nendele küsimustele peaksid panema hoiduma soodustusest.